एक आज एक बहुत तो एमनी साथे करतो जानवरो कंटाड़ी गया कंटाड़ी तो एक, एक, एक का जंगल थी दूर दूर फरवा जानवरो पक्षी ए जंगल छोड़ लग गया पाछी ए ज अंगल छोड़ने जाकट बहुत मुश्किल काजबो रड़ता रड़ता एउ एउ कि कि आवा समय जाओ केवा सोनी जबा तो काजबाए कड़ता रीधु મારી પાસે એક મસ્તો ઉપાય છે તમે એક મજબૂત અને લાંબી લાકડી લઈને આવો જન તમે એક જને એક ખંસ આ बाजू આ बाजू પકડસે એ મોરાથી અને અને તું જને આ बाजूથી પકડજે અને હું વચ્ચેથી બાખ મારોથી હું પકડી લઈશ પછી અમે બધા જ લોકો જને જતા રહી तमाने ने उड़ी सको छो खुश ए, गया। ए जंगल थी थोड़े दूर लांबी ता ता गया। तो थोड़े, जंगल थी, थोड़े दूर गया तो मस्त लाक तो लाकड़ी फरी रहा। पर एक सोनी है, एक ने ना आ ली। से पर ना उड़ता, उड़ता एक काजबा काजबा काजबा ने ना तू तू तू तू जो तारो तो तो नीचे पड़े मने खबर छे त्र बाजू बाजू तो एक, एक तीन तो निकल तो वस्तु जंगल थोर थोड़ी एक गामू तुम रमत निकेट रमत તો એમાંથી એક છોકરી બૂમ પાડીને બધા લોકોન બાર જો એ જોવો જોવો સે એક મૂર્ખ આ છો મો અરે મેં હસ ઉડીયા છે તો બધા લોકો જોયું અને બૂમો પાડવા માંડ્યા જોર જોરથી એ ગામના બધા લોકો બહાર આવ્યા અરે બધા લોકો બૂમો પાડવા માંડ્યા પછી તો એક કાજબાથી રહેવાયું નહીં એ એને લોકોથી એ બધા એ બધા છે મારથી મળવા માટે એ પોતાનું મોઢું આમ ખોલ્યું અને તરત જ કાજબો નીચે પડી ગયો અને મરી ગયો બસ એ બે બે હંસ નીચે આયા અને જોયું તો એ બે હંસ રડવા લાગ્યા મને એવું કીધું અને પછી કાજબોને છોડીને એ તો જતો રહ્યા કેમ કે પછી એ બીજો મોટા જંગલ માં આયા પછી સોનીએ એવું કીધું કે છે ને આપળો વાળો કાજબો મિત્ર એ કે મતું ના સમજી શક્યો કે જ્યારે આકાશ માં ઉડતા હોઈએ ત્યારે ક્યારેવા મોઢું ખોલવું ના જોઈએ વાર્તા પૂરી આ વાર્તામાંથી શું શીખવા મળ્યું કે કારણ વગર બોલ બોલ ના કરવું જોઈએ જો કોઈ ખબર ના પડે તો પૂછવાનું કે આનો મતલબ શું થાય અને શું કહેવાય એ પૂછવું જોઈએ અને કારણ વગર બોલ બોલ ના કરા જે રીતે હું તો બહુ બોલ બોલ બોલ બોલ જ કરું છું વાંસા પૂરી તમને મારી વાંસા ગમી જો ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી દો મારી ચેનલ